Köszöntelek a Telenor ügyfélszolgálata nevében! Ebben a videóban segítséget szeretné nyújtani neked mobiltelefonod külföldi használatára vonatkozóan. A szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy külföldön, más szolgáltató hálózatán is ugyanúgy használni tud a mobilodat, mint itthon, roaming szolgáltatásnak hívjuk. A roaming szolgáltatás havidíjmentes, díjmentes percdíjait és a zóna besorolást az egységes roaming díjszabást tartalmazza. Jó tudni, hogyha eltérően nem rendelkezel, akkor a hang- és aratalapú roaming szolgáltatás automatikusan rendelkezésedre áll, azaz ha külföldre utazol és használod a mobilodat, akkor tarifacsomagod a belföldön érvényes díjaitól eltérő, a külföldi szolgáltató hálózatának használata miatt magasabb költségű, a Telenor Roaming díjszabásban meghatározott díjakat kell számláznunk. A külföldi tartózkodásod idején hívást fogadsz, nemcsak a hívófél, hanem te is fizetsz a következők szerint. A hívott fél állja tartózkodási ország zónabesorolása szerinti hívásfogadás külföldi díját, a hívó fél pedig a Telenor hálózatába irányuló belföldi hívások díját. Külföldön történő hívás indításkor a hívás teljes költsége ráthárul. Javasoljuk, hogy telefonodban nemzetközi formátumban tárolt telefonszámaidat, vagyis a 06 helyett használd a plusz 36 nemzetközi előhívót, hogy külföldről is zavartalanul hívhasd rokonaidat, barátaidat. Ha nem szeretnél külföldi tartózkodásod alatt bejövő hívásokat fogadni, akkor roaming bejövő hívást tiltás szolgáltatású megrendelésével korlátozhatod a telefonhasználatot. Ha szeretnéd elkerülni, hogy az országhatár közelében járva mobilod véletlenül külföldi hálózatra álljon át, akkor készülékedben az automatikus hálózatkeresést állítsd át kézi hálózatválasztásra. Ha internetezésre alkalmas telefonnal rendelkezel, akkor a mobil internet használatra adat roamingra is figyelned kell. Az okostelefonok használata során a háttérben futhatnak olyan alkalmazások, frissítések, amelyek automatikusan adatforgalmat generálnak. A váratlan költségek elkerülésére több lehetőség is adódik. Készülékedben kikapcsolhatod az adat adatkapcsolatot, és így nem tudsz külföldön mobiloddal internetezni, vagy vásárolhatsz adat szolgáltatás csomagot, amelyel biztonsággal internetezhetsz és e-mailezhetsz külföldön is. A magas forgalmi limit és net roaming figyelő szolgáltatásunkkal megvédjük minden ügyfelünket a túlköltéstől. Ha eltérően nem rendelkeztél, a net roaming figyelő szolgáltatást automatikusan biztosítjuk neked, és külföldi tartózkodásod idején az adat limit 80%-ának és 100%-ának elérésekor SMS értesítést küldünk, valamint a limit elérésekor a szolgáltatást megszakítjuk, kivéve ha a külön engedélyt nem adtál a további használatra. A magas forgalmi limit esetében külföldi tartózkodása idején a limit 80%-ának és 100%-ának elérésekor szintén küldünk SMS értesítést, majd a limit elérésekor belföldön a kimenő hívásokat, külföldi tartózkodás alatt pedig a kimenő és bejövő hívásokat is korlátozzuk, ezzel is megelőzve a további túlköltést. Tehát, ha előre tudod, hogy sokat fogsz külföldről telefonálni vagy internetezni, akkor kérünk, hogy még az utazás előtt egyeztest telefonos ügyfélszolgálatunkon vagy személyesen, bármelyik Telenor üzletben az előfizetése tesz beállított limiteket. A biztonságos és kedvezményes külföldi mobil használathoz vedd igénybe TravelShure és Travel sure Net szolgáltatásainkat, amelyek közül igényeit szerint választhasz csomagokat és amelyekkel előre kalkulálhatóak a költségek, így elkerülhető a magas számla. Hogyan tudod megrendelni a Travel sure szolgáltatásokat? Mobilodról egyszerűen. SMS-ben küld el a TS vagy TS net szót a plusz 3620, 20, 20 as számra. Dímentesen a My menüben. Üsbe be a csillag, 111, kereszt kódot és nyom meg a hívás indító gombot, válaszd a roaming menüpontot. Az alapszolgáltatást megrendelheted az automatikus szolgáltatás megrendelő vonalunkon a 1741-en is. Vagy a Telenor internetes ügyfélszolgálati oldalán, a Telenor online-on, illetve személyesen bármelyik Telenor üzletben. A roamingról, a travel sure szolgáltatásokról, valamint a díjzónákról és a roaming díjszabásról további részletes információt weboldalunkon találsz www.telenor.hu roaming.